السرطان، المرض اللي بيصيب نص الذكور وثلث الاناث، واللي اكثرنا ما بيعرف عنه شيء. بداية شو هو السرطان؟ السرطان هو اسم عام لاكثر من 200 مرض مختلف، هدول الامراض اللي بنسميهم سرطان بيتصفوا بشغلتين. واحد، بتكون الخلايا المريضة عم تتكاثر بشكل غير طبيعي، وهذا الشيء اللي بنسميه ورم. اثنين، بيكون هذا الورم عنده إمكانية الانتقال والانتشار بأقسام تانية من الجسم، في حال كان عندنا خلايا عم تكاثر بشكل غير طبيعي بس محدود بمكانه وما عدا إمكانية الانتشار، بهالحالة بنسميها ورم حميد. الورم الحميد في حال ما تم صار ممكن يصير عنده إمكانية ينشر حاله لغير أماكن، وقتها بنسميه ورم خبيث أو سرطان. حياتنا متبلش من خلية وحدة، بويضة ملقحة بتنقسم لخليتين، خليتين بيصيروا أربعة، ثمانية، ستاش، وهيك لحد ما يصير بجسمنا عشرات التريليونات من الخلايا. تريليون هو مليون مليون او رقم واحد وعلى يمينه 12 صفر طوال حياتنا بيضل في عمليتين مستمرات اولا استماتي او الموت الذاتي للخلايا نين انقسام الخلوي اللي بتنشا فيه خلايا جديده عمليه الانقسام الخلوي هي عمليه معقده بتتم فيها نسخ سلاسل الدي ان لحتى كل خليه ابن يكون عندها نسخه بهي العمليه بتصير اخطاء نسخ كثير اكتر بتتعالج بس بيضل شويه اخطاء بنسميها طفرات بعض هاي الطفرات مفيدة، بعضها ما إلها أثر، وبعضها الأخر مضر. ومن الطفرات المضرة طفرات بتلغي الآلية اللي بتحكم دورة حياتها وانقسام الخلية واستماتتها. كل خلية بتنقسم بأوقات محددة ولأسباب محددة، وبعد عدد معين من الانقسامات بتفكك الخلية حالها لحتى تموت. الخلية ما بتنقسم بشكل عشوائي ولا بتضلها تنقسم الى ما لا نهاية. في حال حدثت هيك طفرة بيكون صار عندنا خلية شاذة. غالبا الخلية بتكتشف هذا الشيء بآلية حماية داخلية وبتنهي حالها. وفي حال هالشيء ما صار الجسم فيه آلية تانية ليكتشف هالخلايا ويقتلها. في حال تكاثرت الخلية أسرع من هالأليتين أو ما أدري يوقفوها بيكون صار عندنا ورم. مجموعة خلايا عم تاخذ كل شيء غذاء بتقدر تحصل عليه من الجسم وتنقسم وتنقسم وتنقسم بدون أي سبب. مثل ما حكينا لحد الان نسميه ورم حميد بس لما يبلش يصير فيه ينتقل بيكون صار ورم خبيث وبيكون صار في عنه سرطان هذا كان كل شيء اليوم حكينا عن السرطان شو هو بالضبط وشو الاليه اللي بتشكل فيها المره الجايه رح نحكي عن مسبباته والطرق الطبيه المتبعه بعلاجه شكرا لاهتمامكم سلام